السلام علیکم آپ کو وسیم پوائنٹ ٹی وی میں خوش آمدید برائے کرم چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں قرآن مجید کی صورت خلاص کے بارے میں چند دلچسپ حقائق بتائیں گے صورت اخلاص قرآن مجید کی ان صورتوں میں سے ایک ہے جو دین اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں لیکن اگر کوئی اپنی زندگی میں سب سے زیادہ خوشی لانا چاہتا ہے تو وہ یہ ویڈیو مکمل دیکھے اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں عاجز اور مومنوں سے محبت کرتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی دعائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کثرت سے قبول کرتے ہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ سے خلوص دل سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان لوگوں کو وہ چیز عطا فرماتے ہیں اگر وہ چیز دین اسلام میں جائز ہو چاہے وہ چیز روحانی ہو یا دنیاوی چیزوں میں سے کوئی ایک جو لوگ باقاعدگی سے صورت اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پاکیزہ سمجھے جاتے ہیں اور صورت اخلاص پڑھنے والے لوگوں کی عقل میں اضافہ بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ وہ جو بھی کام کرتے ہیں اس میں کامیابی بھی حاصل کرتے ہیں بہت سے لوگ جنہیں مشکل وقت کا سامنا تھا روحانی شخصیات نے انہیں صورت اخلاص کی تلاوت کرنے کو کہا اور ان میں سے اکثر لوگ صورت اخلاص کی باقاعدگی سے تلاوت کرنے کے بعد اطمینان اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں صورت اخلاص کے بارے میں ایک اور چیز جو سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ کہ جو بھی اس کی تلاوت کرتا ہے وہ ہر قسم کی بیماریوں اور وائرل انفیکشن سے محفوظ رہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی عقل میں بھی اضافہ ہوتا ہے صورت اخلاص پڑھنے والوں کے لیے تین بڑی خوشخبریاں ہیں ان تینوں میں سے سب سے پہلے خوشخبری صورت اخلاص تین مرتبہ تلاوت کرنے سے مکمل قرآن پاک پڑھنے کا سواب حاصل ہوتا ہے اس کے بعد کون نہیں چاہتا کہ اس کا گھر جنت میں بنے ظاہر ہے ہر کوئی یہ چاہتا ہے تو دس بار صورت اخلاص پڑھنے سے آپ کو جنت میں اپنا گھر بنانے کا موقع ملے گا اور اس بات کی دلیل ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے تیسری خوشخبری یہ ہے کہ اگر آپ کو کام کرنے میں دشواری ہو رہی ہو یعنی کاروبار میں یا نوکری میں یا کوئی گھریلو مسئلہ ہو تو آج ہی اسے صورت خلاص کا ود شروع کر دیں انشاءاللہ اللہ مستقبل قریب میں اس کے نتائج یقیناً آپ کو حیران کر دیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صورت خلاص کی برکت سے ہم سب کی پریشانیاں اور دشواریوں کو دور فرمائے آمین اسلام کے متعلق ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کسی بھی معلوماتی ویڈیوز سے محروم نہ رہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں ہم آپ کے کمنٹس پڑھتے ہیں